العلماء يقولون الطريق إلى تحصيل التقوى فيه ثلاثة بنود البند الأول المشارطة إذا نريد أن نعبر بعبارة أوضح المشارطة يعني القرار القرار يعني واحد يصمم على ذلك تصميم التصميم جدا مهم، هنالك روايه مرويه عن الامام الصادق صلوات الله عليه ينقلها الحر العامل في الوسائل وهذه الروايه روايه معتبره صحيحه الإمام صلوات الله عليه في هذه الرواية يقول ما ضعف بدن عما قويت عليه النية إذا النية كانت قوية البدن لا يضعف إذا واحد صمم هذا التصميم يعطيه الطاقه ويعطيه الحيوية ويعطيه القوة إذن المرحلة الأولى مرحلة المشارطة يعني القرار المرحلة الثانية مرحلة المراقبة المراقبة يعني شنو المشارطه قبل العمل المراقبه حين العمل المراقبه يعني واحد عندما يريد ان يعمل عمل يفكر ان هذا العمل فيه جواب او ما في جواب عندما يريد ان يتكلم بكلمه قبل ما يتكلم، اكو في الآية الكريمة: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. في الرواية عن الإمام صلوات الله عليه هو الرجل يهم بالذنب فيتذكر فيرتد انتوا قاعدين مع جماعة، واحد يريد ان يتكلم بكلمة غيبة والكلمة جاءت إلى شفته، يفكر لحظة انه هذه الكلمة فيها جواب او ما فيها جواب، يتمكن يجاوب او ما يتمكن يجاوب، اذا يتمكن يجاوب فلي إذا عند مجوز أمام الله سبحانه وتعالى خليتك هذه يقال لها حالة المراقبة وبمرور الأيام هذه الحالة تتحول إلى ملكة ملكة المراقب واحد يتعود على هذه الحالة. هذه المرحلة الثانية حين العمل، المرحلة الثالثة اللي هي تعقب العمل وبعد العمل مرحلة المحاسبة، أنه واحد قبل أن ينام يفكر ماذا فعل في هذا اليوم، نتاج هذا اليوم مثل هؤلاء التجار اللي عندهم جرد. ربما جرد يومي أو شهري أو في كل عام، أنه النتيجة شنو؟ أحياناً واحد في خضم العمل لا يعلم ماذا يفعل في ضجيج الحياة، في زحام الحياة، لكن واحد بالليل قبل ما ينام اليوم ماذا فعلت؟ ما هي النتيجة؟ كم من الذنوب فعلتها في هذا اليوم؟ ليش فعلت هذا الذن؟ قبل العمل المشارطة حين العمل المراقبة بعد العمل المحاسبة. هذه الثلاثة إذا الإنسان التزم بها شيئاً فشيئاً درجة الذنوب تقل في حياته. لأن واحد بدون هذه الثلاثة لا يعلم ماذا يفعل. أما بهذه الثلاثة شيئا فشيئا إذن يقل ويقل حتى ينعد